in lepo pozdravljeni v Sladki Akademiji. Jesen je končno potrkala na vrata in danes bomo pripravili jesensko obarvano srdico s kostanjem. Zmešali bomo kuhan Kostan belo čokolado, dodali malce arome ruma in še nekaj začim, in nastali bojo tele čudoviti kostanevi trufleji, ki je je bil grizno v en sladek, Kuhar Kostan, s kakavom? Angolo. Kostan najprej operemo, na to pa z nožem zarežemo po celotni širini trebušastega dela Kostanja. V mes vodo se do vretja, pri rezanju kostanja pa pazimo le toliko, da zarežemo res samo skozi lupino, ne pa pregloboko v meso. V vodo dodamo lupino ene pomaranče, jo se grejemo do vretja in vanjo stresemo kosten. Kostan zdaj kuhamo na višjem srednjem ognju, dobre pol ure. Kuhanj kostan odsasedimo. Ko je kostan kuhan in še vroč, pustimo toliko časa, da pa raz površine kostanja izšlepi in se kostan posuši. <laughs> Nato ga pa stresemo na čisto krpo in ga pokrijemo, kajte hočemo, da kostan ostane topel in tako ga bomo lažje vljupili. Še topel kostan ulupimo. Vklajen in vlopljen kostan stresemo v multipraktik in ga zmiksamo v fin prah. Grupčino, meni kostan. Kostan zmiksamo v prah in ga prestavimo v skledu. Belo čokolado nadrobimo v skledo in dodamo še maslo. Belo čokolado in maslo bomo zdaj stopil v mikrovaloni. Kadar topimo čokolado v mikrovaloni, damo vedno jakost, nekje nekaj 41%, pa vedno čokolado dobimo v krajših intervalih, tam maks 30 sekund. V pa premešamo. Če pa nimate mikrovalone, pa uporabite kar vodnokopil. Čokoladi premešamo, aromo in muškatni orešček. Stopljeno, čokolado in maslo sem začinil z nekaj malega arome ruma. Tale, ki jo imajo v lidlu, je res intenzivna, tako da ne pretirave, zato je nekaj pet kaplic, šest mogoče, in pa notri imamo še dva ščepa muškatnega orečka. Tole premešamo in preprosto vse prelijemo čez v maso. Potem smo pa skoraj že pri koncu naših truflejev. Vse prelijemo čez kostan in dobro premešamo. Podstavimo v hladilnik za približno 15 minut. V žlico zajamemo približno 20 gramov ohlajene mase, oblikujemo jo v kroglice. Zdaj vzamemo pa še lešnikov krokant. To so preprosto lešniki, ki so praženi na malce večje koščke, nasekljani in karamelizirani. ne bo ful fino, ker bo dodalo vzostljavo teksturo. Kaj še Pa pa samo še kakav, dodamo in smo. Krogljice povaljamo še v krokantu. Na to pa jih povaljamo še v temnem kakavu. Želi jih lahko ukrasimo. Jaz sem uporabil zlat prah, ker me spominja napisane barve jeseni. Uživajte v tej sladici in dober tek vam želim.